في البدايات الأولى لعمل لجنة الجهوية حقوق الإنسان منذ ما يزيد عن العشر سنوات كان الطموح إنتقاء أسماء مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتشبع بالقيم وبالمبادئ الحقوق الكونية والقدرة على المساهمة في الدفاع عنها وإشعاعها بكل عقائد ومسؤولية لتنظمها إلى تشكيلة اللجنة ومن ثم وقع الاختيار على الأستاذ سجر اعتبارا لقيمته الفكرية ولِمصالحه المتميز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. انخرط الأستاذ سجر بكل مسؤولية والتزام في عمل اللجنة الجهوية، وصحر على إشعاع عملها في الإقليم الذي يمثله، وكان تأثيره بارزا سواء في الحماية أو النهوض خاصة في مجال تربية الناشئة. على قيم حقوق الإنسان من خلال إنجاز العديد من الانشطه التي ساهم في تأطيرها الأستاذ ساجم بالإضافة إلى صفته الحقوقية التي نخبرها وذلك هو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من دلالات مثقف مبدع من طينة الكبار يظل دائماً أنيقا في دفاعي هذه الفكرة ويعبر عن الاختلاف في رقي ورفعه وهي من خصائص مميزه لشخصيته وكذلك انسان مبدئي يمارس قناعاته دون زيف مثال جميل للاب وللزوج وقدوه ينبغي ان يشترط على ان تختلي بها الاجيال الصاعدة. في النهايه اود ان اعرب باسم كل مكونات اللجنه الجهوية لحقوق الانسان رئاسه واعضاء وأطرا عن امتنان عميق للاستاذ سدى، اعترافا له بجميل ما اسداه من اعمال جليله في خدمه حقوق الانسان. نتمنى له المزيدا ودوام العطاء والصحه والعافيه لمواصلة المسار. وشكرا